46-річний Віталій Омельченко виходить з приміщення Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Йде, опираючись на паличку. До початку російсько-української війни проживав в селі Дмитрівка Донецької області, розповідає чоловік. На жаль, зараз це окупована територія. Ну, я думаю, що ми скоро. З вільним. Після строкової служби підписав контракт з державними прикордонними військами України. Почнеться війна, я не знаю, звідки прилетить пуля, чи ззаду, чи спереді, тому що більшість як військовослужбовців були іншої російської підтримали російську агресію, так сказати. Було там, нас залишилось грубо, там чоловік 10-15 із відділу прикордонної служби Дмитрівка імені Валерія Свєридова залишилось там контрактників, десь 15 чоловік, вірними присязі. Офіцери, слава Богу, всі нас бойові, всі залишились вірні присяги. Війна для Віталія розпочалася у травні 2014 року, коли на українську територію зайшли донські козаки. До останнього не вірив, що Росія нападе на Україну, каже Віталій. До речі, я ніколи не вірив, що почнеться війна. На початку цих подій, Місцеве населення нас підтримувало, там, привозили нам там, і харчі, там, продукти, там, картоплю, там, і не знаю, все допомагало нам. А в травні місяці десь <кхух>, і, о, зайшли типу, з Луганської області донські козаки, і потім вже, як вони, більшість населення перейшло на їхню сторону. Як місцевий Віталій вів колону, садів на броні першого БТР-у, каже прикордонник. Надо провести ще Луганський загін на Водяково. В колону цю супровождав я там, завжди я там сидів на першому БТР, я любив сидіти зверху на башні, так було, <світок> удобно було. Ну і все, в мене потім темно, все. при свідомості прийшов вже під БТР. Там. Під час того підриву двоє прикордонників загинуло, пригадує військовий. Це ми підірвалися на фугасі, там. нас два чоловіка загинуло, Старство Небесне, старший прапорчик пали уйди, як і Смертний підполковник Ігор Петрів. Операції я вам не скажу, стільки операції дуже було, було багато. Я лежав у госпіталі 363 дні. Із них 9 місяців мені не можна було ставати. Я лежав. Висали снімки підтру Віталію, що Нікітіну. І він там глянув і каже, «Блін, у нього віддіравний таз від хребта. У реабілітації допоміг спорт, розповідає Віталій Омельченко. В госпіталі я лежачи, я там постійно тренувався. Там, як якщо я мог, там руки, там, прес, качав. Начав я тут займатися в нашому спортзалі, в Академії. Там. Ну, чисто, скачав програму собі в інтернеті мені, і по неї почав тренуватися. З 2019 по 2021 рік бере участь у змаганнях ігр нескорених та ігри воїнів. Друге місце я зайняв по В Верезгем я зайняв друге місце по вілоспорту, а в іграх нескорених друге місце по Вислованню. Це в 2021 році. Італій Обмельченко – інвалід другої групи. Щодня чоловік тренується по три години. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.